Літує, сало, Вам потрібна моя допомога, а тут будь біля мене, будь ласка. Анастасія Сіжук перевіряє дихання і пульс чоловіка, який з Потім робить непрямий масаж серця. Почали серцево легнава реанімацію, яка починається з 30 натискань на грудну клітку. Частота 100 120 хвилин, глибина 5-6 сантиметрів. Тим часом колега Анастасії Артур Каспрук викликає швидку допомогу. У нас на території санкційного центру на Чехова Трей сталася ротова спинка кровообігу. Пацієнт без пульсу та без дихання. Ми розпочали компресію грудної клітки, а за нас є через скільки часу ви будете. За процесом надання першої допомоги спостерігає Ганна Кузьмович. Жінка розповідає, торік вона у своєму дворі побачила чоловіка, який потребував допомоги. Ганна Кузьмович, державний притомний на дорозі і пройшлося мені ще сусідкою його врятувати. Визвали ми скору. Де б то не сталося, чи б дорозі, де б то не було. У будь-якому місті потрібно всім знати, як першу допомогу. Надавати людям студенти принесли дефібрилятор, пристрій для відновлення серцевого ритму, а також мішок амбу для штучної вентиляції легень. Сам автоматичний зовнішній дефібрилятор складається з електродів із блоку живлення. При накладанні ці електроди вони проводять струм через серце і тим самим відновлюють серцевий ритм. Ми робимо 30 натискань, два вдихи, 30 натискань, два вдихи, і тим самим при підключенні електродів ми слухаємо його підказки. І тоді, коли сам АЗД зчитує нас серцевий ритм, він каже нам, коли можна проводити розряд. І коли ми його провели, ми, ми продовжуємо наші дії. серцево легеневу реанімацію потрібно продовжувати до прибуття швидкої допомоги, каже Артур Каспру. «Зараз на даний момент людина почала дихати, ми його переводимо в стабільне положення до приїзду швидкої медичної допомоги. Це для того, ну, в людини можуть бути всякі приводні і так далі через те, щоб він не захисовувався. Він в стабільному положенні, ми перевели його і перевіряємо дихання протягом 10 секунд. Доктор медичних наук Арсен Гудима каже, такі навчання для людей проводять декілька разів на рік. За його словами, це роблять, щоб якомога більше людей знали, як надавати домедичну допомогу і могли врятувати комусь життя. Зупинка серця – це смерть. Мозок людини при зупинці серця гине до п'яти хвилин, тому чим швидше буде надана допомога, тим буде краще. Доведено, що відстрочення допомоги з інтервалом на одну хвилину Більші шанси на врятування життя приблизно на 10-20%. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.